I denne filmen skal jeg vise deg hvordan du oppretter en notatblokk i OneNote. Og en OneNote notatblokk det er jo egentlig en god gammeldags ringperm, så vi kan gå godt kalle OneNote for en digital ringperm. Det du gjør da, det er at du skal gå in i Office 365, logger deg in og så skal du gå på dette ikonet som heter OneDrive. Jeg går da inn i OneDriven min. Her lønner det seg å dele in i mapper. Hvis du ikke allerede har gjort det, så kan du gå på ny og velge en mappe, opprett en mappe som heter OneNote, slik at du får samlet alle OneNote-ene i en mappe. Jeg trykker meg nå in i mappen som allerede existerer hos mig og så velger jeg her plus på ny, og så trykker jeg på opprett notatblokk. Her må du gi et kort informativt navn, jeg kallar denne på V for vår, og 2020 som er eksempelet her, og trykker på opprett. Nå er det sånn at denne notatblokka opprettes i skyetjenesten OneDrive hos Microsoft. En gott eksempel å gjøre här er at vi kan godt se si at det du oppretter i skyen det er en slags sånn fjernarkiv. Och den finner du alltid når du går här på Office 365 går in under OneNote, åt så vil du finne alle nyge notatblokcker. Du vill finne alle dine notatblokcker. Du vi finne alle notatblokcker som er delt med dig O du vi også findne din notatlockkkenne som eventult er kklasse De ligger här på nylig, min notatblokcker delt med mig og eventuell kklasse men tilbake til den vi akkurat opprettet. Jeg liker kun å samskrive i skiversjonen, ellers vil alltid bruke skrivebordsversjonen. Og da trykker jeg på åpne på skrivebord. Tar nå litt tid, du må si ja til spørsmålet om å få åpne den här i skrivebordsversjonen. Det tar litt tid, mens alt sammen løstes fra skia og ned til skrivebordsversjonen din. Husk på du går til en ny PC, så bør du også gjøre en tilsvarende operasjon på den. Dette trengs bare gjøre første gangen du bruker OneNote på en skrivebordsversjon, ellers vil du alltid kunne gå bort til venstre her, og blad i dine åpne notatblokker. Og på den måten har du opprettet en notatblokk i OneNote.